درمغة زن الحيطان على دماغة مش بصك فدقها سبقت على المدبق مجدعه مجدعه دي ليكو كلتونا التونه وريكو بزاول بديكو اديكو بالجاز ما هاتيكو مرقده عازم اخصامي قبلها, قبلها اصابه منها تتبل فيه تاخد مسافر مسافر تجر في تاخد عذاب مسافر أميغو مسافر وهعمل مصيبه تاجر في سينو مسافت ما هاخد نصيب طب طب طب, داخل بخطط طب طب طب داخل طب طب طب طب طب طب بخطط طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب على الكرسي متربع بتقل لحد منامين باريسة باشا بتتنطط عليا بتحلو اسئلتك تقيله قدي بتتربط في الاخر وبابا حد يسمى ديله بتكلم السوشيال مكسر حقيقي التعامل شلت وائل ما منه متقدم في السن حبيبي المكشر سلامتك الصحة أهم من الغل عادي بنهزر ونضحك على السوشيال كلامك وشير. لا دلعو طب طب طب طب داخل بخاط داخل بخاط بسكر بسكر داخل داخل